ذكرتني قصة الثعلب مع الضبعه اكل أشع... اكل أشعها وهي عيالها سابعه اقرب للسا أشع... والله يصلى على ذكرتني درصتك سالة مع الضبعه أكل